Дмитро працює головним державним інспектором відділу з питань безпеки праці вже майже 10 років. Каже, основна мета роботи – запобігти нещасним випадкам на виробництві. На протязі, скажімо так, вже біля трьох років проводяться консультації у зв'язку з відміною перевірок на підставі того, що випадки захворювань ковід – і зараз військові дії. Проводить консультацію на підприємстві Радсад. За результатами обговорення залишив працівникам пам'ятки безпеки праці, сформовані на основі нормативно-правових актів. На цьому підприємстві були випадки фіксування прильотів ворожих снарядів, осколків, роз'яснюємо, як це запобігти підриву, як викликати служби МЧС і чекати МЧС на істині не менше ста метрів, не користуватися засобами зв'язками, щоб не здетонувало». Інженер охорони праці підприємства Олексій Кожукар говорить, працівникам проводять інструктажі новоприйнятим додатково стажування. Згідно законодавства, там не менше ніж 0,5% повинно виділятися на такі заходи. У нас виділяється значно більше, понад 370 тисяч гривень на поточний рік забюджетовано. Консультації не є обов'язковими і носять роз'яснювальний характер. Послугами скористалися до тисячі підприємств. Набувачами цих послуг, да, основними це, наприклад, є наше підприємство Миколаївський водоканал. Чому тому що дуже велика кількість робіт вони сьогодні проводять, і навіть в час повітряної тривоги, ризикуючи життям, да, відновлюючи водопостачання до міста Миколаєва, це наші колеги з Миколаївгазу, з Одеси Газу, Газу. На території Миколаївської області консультації проводять 15 інспекторів, каже, начальник відділу безпеки праці Василь Беляєв. Наводить приклад результатів роботи. 5 років десь приблизно тому сталося там нещасний випадок на одному з підприємств там, стекольних нашої Миколаївщини. Після цього ми почали проводити з цими підприємствами тренінги, е семінарна рада, круглі столи. І більше 5 років на цих підприємствах, поки що, слава Богу, немає ніяких там нещасних випадків. За 4 місяці 2023 року було проведено більше тисячі консультацій. Охоплено орієнтовно 8 тисяч працівників, говорить чоловік. Назарій Рубаняк, Юрій Роденко, Євген Мінаков, Суспільне новини, Миколаївщина.